السلام عليكم <سلام> شو أخباركم يا جماعة كيف الأحوال <أه> بسم الله الرحمن الرحيم <فيه> بس هيك مقطع صغير هذا رح ندخله ضمن دردشات تحليلية <أه> في أحد الأخوة سأل على أه موضوع الباك تيست الباك تيست للروبوتات طبعا باختصار خلينا بس نحكي بشكل لطيف عن الموضوع يا جماعة أنا من زمان أول ما دخلت بهالموضوع تقريباً صار لي 15 سنة فأول فترات أو أول يعني أول خلينا نقول من 9 سنين كان كنت أقعد على الكمبيوتر بمعدل 18 ساعة باليوم هذا كمتوسط أحياناً تزيد ترى فصار في تعب شديد جداً جداً وبيأثر ترى هذا على صحتك بشكل كبير والمناسبة لذلك لازم تفكر بأمرين صغار لا سالس لهما الأمر الأول تصنع استراتيجية قوية طلع لك دخل برزق الله عز وجل وهذا يلي نحن رح نتساعد عليه لقدام بالسلسلة الجديدة القادمة إن شاء الله والأمر الثاني يتم تحويل هذه الاستراتيجية إلى أنت نفسك بس بشكل آلي يعني إلى أن يعني حدا يقوم مقامك بعد فضل الله عز وجل آلياً الا وهو الاي اي اكسبرت او روبوت او متداول الي شو ما بدك سميه طبعا يلي هي من هون اللي هو الاوتو تريدينغ من هون هذه بتشغلك وطبعا فينك تصنع انت روبوت باختصار تطلع استراتيجيه ومن هالاستراتيجيه تطلب من مبرمجين ببرمجوا بلغه الام كيو ال4 بحولوا لك هالاستراتيجيه الى اله وباختصار بتحط هالاله بقلب الام تي 4 وبتداول عليها، هلا اذا بتحبوا اعملوا لكم مقطع جديد ثاني، هلا انا ما راح احكي على هالموضوع كثير، بدي احكي بس على الباك تيست. اذا بتحبوا اعمل مقطع فيديو مو كيف يعني كيف يتم موضوع الروبوت بالنسخه او بال بالمنصه، خبروني بالتعليقات ان شاء الله يعني بعمل لكم موضع فيديو لهالموضوع بس هلا سال احد اخواني وانا كيفيني اعمل باك تيست باختصار نروح لشيء اسمه اللي هو الاستراتيجي تيستر اللي هو يعني تيستر يعني من التيست بروح لمثلا يعني هذا انا بعثت لكم اياه مره التي بي افتر بريك هون بتسمي اسم الروبوت طبعا انا هون ما حاطط روبوتات آه مثلا بفرض يعني ما حطيت الماقدي تختار الزوج يورو يو اس دي مثلا طبعا هي دائما خليه تختار المده شوف رح اعمل معك شغله مثلا بتقول انه من 1 10 ل 31 عشرة مثلا وطبعا تعمل يوز ديت حاطينه لازم تعمل تيك وفيجوال مود فيجوال مود مشان تشوف قدامك شو اللي عم يصير هون الاكسبرت اللي بروبرتيز اللي هو الاعدادات تبع الاكسبرت هذه هي بتحط انت الاعدادات اللي بدك اياها وبعدين بتعمل موافق طبعا باقي الامور ما مش كثير هال هالاهميه يعني هون بتختار البيريد مثلا انت على اي على اي وقت بدك اياه لانه ليش ممكن الروبوت ينجح كثير بالام 1 او بالام 5 بس مثلا ما ينجح بالاتش1 والاتش4 مثلا بدك تحط السبريد الكرنت الحاليه ولا السبريد انت بتحط مثلا نقطتين خمسه 10 وات ايفر يعني طبعا آآ آآ طبعا هذا الزوج يعني تفاصيله او الخصائص تبع الزوج المهم الشريط هيدا بتاخذه دائما على الاخير وبتعمل اختصار ستارت بلش ويكنج فور ابديت يلا ثواني شايف؟ يعني هلا هو عمله بس طبعا ليش هذا بسرعه كثير؟ بسرعه كثير لانه ال ال الروب يعني, يعني, يعني هذا مش روبوت قوي او يعني هذا موجود اصلا بالمنصه. فان شاء الله وتعالى انا بصير بعمل يعني بموضع روبوت بس انتم اذا بدكم هالشيء حطولي بالتعليقات بموضع روبوت وبفرجيكم كيف القصه بتصير من يعني بشكل كامل باذن الله عز وجل، بس هلا باختصار انت بتموضع روبوتك في المنصه وبتعمل اللي عملناه وبتعمل ستارت وبعد ما تعمل ستارت شايف هيدي هي بتعمل بوز وبتكمل مثلا هلا وقفت مثلا مشان تشوف شو اللي صار تعمل تشيل الجريد مثلا يعني بتشوف اللي صار وبعدين بتكمل وباختصار يعني شايف يعني هذا كلياته طبعا هون Results النتائج بتشوف البالانس كان هو 10000 يعني لحد الان انت خسران الجراف شايف الجراف نازل لتحت خسران انت والبورت هذا هذا بيصير اخر شيء بعد ما تخلص ليك ها هم. رح ارجع ارجع إيه اعيده شوف شايف هذا الريبورت شايف طلع لك الريبورت بشكل كامل طيب يا جماعه باختصار هذه هي المقطعنا مش اكثر من هيك، هو بس لحتى انت تعرف كيف تعمل باك تيست، مثل ما قلت لكم يفضل دائما انك انت تعمل اله ما تتداول يدويا، لانه التداول اليدوي جيد في بادئ الامر ممكن، بس لقدام ترى متعب للغايه، وباثر على صحتك بشكل كثير كبير، وباثر على عيونك، وممكن ياثر اذا كان في ستريس عالي ممكن يعني ياثر على موضوع الضغط، موضوع ال يعني الشغلات الداخلية غمئة شوي يعني ما بدنا نحكي كثير بهالموضوع بس باختصار هو ان شاء الله ما راح يصير شيء بس يعني ممكن انت خلص شو بدنا يا عمي بالصحة بدنا انك انت نايم هلا صارت مشكلة بالسوق طيب انت نايم طب بيكون في روبوت هو اللي اللي بيعالج الموضوع انت مثلا مسافر، انت عم تتعشى مع عيلتك، انت مشغول، انت انت انت الى اخره، مين اللي بيقوم مقامك بعد فضل الله عز وجل الروبوت، فيفضل تعمل هالموضوع، على كل الاحوال في كلام كثير حول هالموضوع بنحكي عنه لقدام، الله يعطيكم العافيه، تفضلوا هي المقطع وبنشوفكم على خير، السلام عليكم.